Всім привіт, друзі, зняв я кришку для того, щоб показати більш детально, як воно це все працює От, Тут у нас стоїть штирь, там всередині пружина, коли при подйомі Ви бачите, що самий штирь входить в отвір, там, в той, який потрібно на тому рівні продрелити От. І в такому ж випадку це все діло ось, берете, потягуєте і опускається ця вся кришка От. Так нічого складного немає Сюди після того як все це пошліфую, покрасю, вже буде в зборі Я сюди наклею войлок для того, щоб коли воно опускалось, не гупало саме ці частини Воно тоді змягчить саме удар, такий звук і не буде саме оцього звуку губ, як то кажуть. Бо трішки-трішки він накладається на вуха. Щодо конструкції, вона дуже проста тут. Дивіться, взяв різьбу. Взяв гайку, розрізав її пополам, зафіксував шайбу і вкинув пружину. Пружину я взяв з іграшкового пістолета, так як у мене дітвори багато. От, і ця цюкла мать вони теж добре вміють. Тут теж пружина для того, щоб пружина, туди, тобто шайба для того, щоб пружина не провалювалась туди. От, отвори підігнані і це все воно грає, От, так що тут в такому положенні, що воно нікуди не дівається. Повністю можна витягти це все тіло, як то кажуть, розібрати цей стіл, назад оце все прикручується. Що потрібно навіть розібрати, викручується оцей вороточок, він тут, нарізав я різьбу, от, викрутив, закрутив, все, як потрібно. Знизу стоїть отакий фіксатор, коли він опускається донизу, там просто в такому плані повернули і зафіксували на ніжці, повернули і він уходить всередину. Це, звичайно, регулювачна така ніжка, яку можна піджати руками, розжати. Тут таких особу зусиль не потрібно. Це цей фіксатор потрібно для того, щоб колись, коли замовник захоче передвинути стола, але не розкладати його, то цей фіксатор саме для, для цього. А так можна користуватися. Працює це так. От тут ось о, провернули, все піднімається. Провернули назад штуку, бо може бути отакий великий губ. Хотів. З самого початку на низ зробити якусь там е, пружину Отут заглушити е, Трішки оцю ходову частину там всередині обрізати і вкинути пружину Для того, щоб коли е, падала стільниця Вона ніби е, ароматизувала там чи щось в плані того Але потрібно було б додати отвір ще один було підібрати таку пружину, де я не зміг її знайти. Можливо, б я б знайшов би підходящу пружину, і я б зміг би щось там ну, з нею похімічити, обрізати, наприклад, або щось підкласти ну, в плані Але я боявся, що мені траплялись пружини на металоломах і сильно жорсткі або сильно слабкі, так що якби розмір був би інший, то було б наприклад нормально, а так ну, не, не знайшов я підходящої пружини, яка б мене б влаштувала от так що така ситуація от, як то кажуть, от такий механізм і не хитрий, ну, і, але трішки на мою думку і грубуватий, але можна сказати, і простий, що в случай чого е, щось там поламається, ну, я думаю, в принципі, постійно цей стіл розкладатись не буде, казав замовник, це там раз чи два рази в, в рік, але все одно якось потрібно це все було діло упростити і, можна сказати, удешевити, бо, ну, самі розумієте, е, цінова політика зараз нікудишня, всім хочеться аби подешевше, але воно було саме отак. От. Стіл я виконував на одній ножці для того, щоб зробити в тому самому стилі, в тій кімнаті, якій буде знаходитись цей столик, адже там стоїть подібний стіл, колись я давно такий робив стіл, посилання скину в опис. Робив я стіл, робив я табуретки, три штуки, і робив крісло-гойдалку. Ці всі відео я скину в опис, подивитеся. Буде стояти там ще рядом сервант, який недавно вам теж показував, хто дивився, то добре, а хто не дивився, теж вкину в опис. І доробляю ще три табуретки, для, ну, ніби до цього столика, щоб вистачало для гостей, бо цей столик буде... Предназначений для того, щоб коли, наприклад, не потрібно нічого, він буде як журнальний, там якийсь ноутбук поставити, якусь газетку положити, ну тому подібне. Якщо, якщо приходять гості і потрібно двох людей посадити десь за якийсь стіл, да, щоб там інші не вставали або не тіснилися, просто такий варіант підняли, він зафіксувався і поставили до основного столу. Висота первоначальна, де він в складеному положенні 58,5 мм, висота розложеного 78 мм. Можна наробити отвори через кожні 5 см, це вже як за бажанню, замовник сказав, що достатньо лише двох положень. Так що експериментувати далі не будемо з отворами, От, хай буде так, як є. От. Ну якщо звичайно Захоче я можу Прямо на місці там їх і Попродрелювати це не проблема Так що ну от такий Механізм друзі Як, як зміг так і об'яснив Бо трішки спішу е Поки світло є Бо треба працювати скоро можуть вимкнути От е так що Потрібно працювати От друзі от такий механізм дивіться оцінюйте Може хто не знав беріть на Собі озброєння, хто може подібні механізми бачив в інтернеті, скидайте мені в опис, в коментарі, я дуже охоче хочу подивитись, бо щодня ми учимося, навчаємося нових прийомів і хочеться не відставати від інших, як то кажуть, тому усього знати не можна. От, що в голову от мені прийшло, те я так і придумав. От в такому плані. Так що, якось так, друзі. У мене все, друзі. Усім міцного здоров'я, мирного неба і всім до побачення.